Donald Trump confirm propunerea pe care i-a făcut-o lui Vladimir Putin, într-un viitor nu prea îndepărtat video. Presubliniere din tele Statelor Unite, Donald Trump a anuncat marci ce i-a telefonat omologului rus Vladimir Putin, pentru a-l felicita pentru victoria electoral sublinierei a sugerat ce cei doi lideri s-ar putea întâlni în curând, într-un viitor nu prea îndepătat, relatează agenciile Reuters sublinierei France Presse. unei întâlniri la Casa Alb cu primul mo-subliniere tenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, Trump a declarat reporterilor ce el crede ce se va întâlni cu Putin într-un viitor nu prea îndepărtat pentru a discuta despre cursa în armărilor dintre cele două țări, precum sublinierei situația din Ucraina, Siria sublinierea Coreea de Nord, scrie Agence. Am avut o conversație foarte bună, a notat el. Referindu-se la cursa armărilor dintre Washington și Moscova, Trump a estimat că aceasta scapă de sub control, dar a asigurat că noi rămânem de departe mult mai puternici decât orice car din lume, făcând referire la statele unite. Vladimir Putin a fost reales triunftor duminic pentru un al patrulea mandat, cu 76,7 din voturi. Spre deosebire de mesajele de la lidericerilor aliate, precum China sau India, occidentalii au întârziat să îl felicite, într-un context de tensiuni este vest agravate de otrăvirea fostului spion rus Sergei Skripal în Anglia.